احترس فتحت بيت كل منا قد تكون هناك مومياء راكضة مكلف بها جني من آلاف السنين إنه ينتظرك ينتظرك أن تقدم على هذا الخطأ فهل ستفعل إنهم راقدون منذ آلاف السنين في تلك المقابر والمعابد خلف كل نقش هناك طاقة هائلة لقد إخترقت عالمًا من السحر والغموض لقد أيقظت حراس المقبرة اللعنة مكتوبة على الجدران في انتظار من يدنسها في كل يوم يمر علينا نكتشف مقبرة جديدة ويصهر رصد فهل سيقبل أن يعقد الصفقة معك أم هل ستصبح ضحية جديدة للعنة الفراعنة هذه الرواية من وحي خيالي إنها قصة متكررة ذهب ضحيتها الكثيرون جدا وآخرون قدموا تضحيات تفوق الخيال في سبيل ذلك البريق الزهبي الذي أعمى القلوب والأبصار لن أضيل المقدمة فأهوال الرواية تكفي وكما هو الحال دائما تحيتي لكم استمتعوا بليلة مرعبة القصة من تأليف وإبداع الرائع محمد الجهري تجدون رابط صفحته على الفيسبوك في صندوق الوصف في الفيديو نبدأ القصة حارسة المقبرة الجزء الأول نسمع ترتيل آيات من القرآن الكريم وادخلي في عبادي وادخلي أنهى المقرئ تلاوته في العزاء المنصوب في أحد شوارع تلك المنطقة فيما بعد كرتاسة من محافظة الجيزة، منطقة غريبة لا تعلم أهي ريفية أم صحراوية أم جبلية أم تابعة للمدينة والحضر، وترى على يسارك ترعة صغيرة بطول الطريق وخلفها جبل ضخم. أما السكان فهم خليط محير ما بين هذا وذاك. فعلى اليمين مواطنين بصداء يتخللهم رجال أعمال ومكاتب استيراد وتصدير وعلى اليسار كهوف في الجبال تأوي ما نعرفهم به المطاريد أو رجال الليل في يوم ما سأقص عليكم سبب تواجدي باستقرار في تلك المنطقة وسط أهلها المتميزين بالكرم وحسن الضيافة ولكن في هذه اللحظات نعود لقصتنا رغم أن المنطقة كانت شعبية بسيطة إلا أن العزاء كان يضم العديد من تكاتبة الجامعة والمعيدين وعدد لا بأس به من طلبة الجامعة بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال فكان المتوفي والد أحد المعيدين بالجامعة وقف خالد ابن المتوفي يتلقى العزاء ممن جاءوا من كل تلك المسافات لتقديم العزاء والواجب، وقد مر شريط حياته امامه منذ بدايته، تذكر والده وتربيته الصعيدية الحازمة، تذكر كيف اجتاز مراحل الدراسة المتتالية بتفوق رغم ضيق حاله وبسطه، وكما انه تعرض لمواقف صعبة في حياته دمرته نفسيا وماليا، تذكر كيف كان والده يعمل ليل نهار ليوفر له مصاريف الدراسة، تذكر كيف بلغ سن والده سن المعاش وتفرغ للمكتبه التي كان يبيع فيها الكتب والادوات المنزليه في اسفل بيته، تذكر كيف تزوج ابيه باحدى طالباته الذي كان بينهما علاقه حب قويه جدا، تذكر كل ما ظهر بينهم، كان استفيض في الذكريات، انتهى العزاء وانصرف المعزون، ما شخصان انتظروا حتى انصرف الجميع، كان احدهم الحاج مجدي. صديق قديم لوالده منذ عمله في دار الكتب ووزارة الثقافة أما الآخر فهو شخص غريب يبدو من ملامحه وملابسه أنه ليس مصريا وبالفعل توجه إليه لتعزيته في وفاة والده وعرفه الحاج مجدي على أنه الشيخ عدنان من المغرب وأنه صديق قديم لوالد خالد وقد أصر على أن يزوره ويعزيه في بلده وبيته عدنان يقول لخالد البقاء لله يا ابني خالد يرد شكر الله سعيك يا شيخ عدنان الشيخ عدنان يقول سوف أسافر غدا إلى المغرب ولكني سوف أعود قريبا إلى مصر واسمح لي بالمرور عليك نتحدث في بعض الأمور المهمة يرد خالد ويقول تسافر وترجع بالسلامة إن شاء الله أنت ضيف كريم في أي وقت غادر الجميع ودخل خالد البيت كان البيت مكونا من دور أرضي يحتوي على المكتبة واستراحه الضيوف الذي كان دائما ورده يغلقها ولا يسمح لأحد بدخولها حتى الضيوف وكان في الأعلى ثلاثة آبار، الدور الأول يقيم فيه ورده ووالدته، الدور الثاني يقيم فيه خالد وأسرته، والدور الثالث أصر والده على بنائه ليكون موجودًا دائمًا في حال إحتاجت أخت خالد إليه ولا يسمح أبدًا ببيعه أو بتأجيره، صعد خالد إلى أمه ليطمئن عليها ويواسيها، ثم صعد إلى زوجته وإبنته فعانقهم بحرارة، وسأل زوجته: هل ستبقين هنا الليلة؟ ترد زوجته جالا بالتأكيد سنبقى لفترة واختربت منه وأحاطت رأسه بذراعيها قائلة أنا أعرف ماذا ارتباطك بوالدك رحمه الله وأعرف مدى حزنك عليه ولم أكن لأتركك أبدا أو أترك أمي فاطمة في تلك الظروف مسك يدها بحنان وأجهج من البكاء على صدر زوجته حبيبته مرت الأيام وتلقى خالد اتصالا من رقم غريب يرد خالد ويقول السلام عليكم من المتحدث وكان الرد من الشيخ عدنان يقول أنا عدنان من المغرب خالد يرد ويقول أهلا وسهلا بك يا عمي كيف حالك؟ الشيخ عدنان بخير يا ابني اتصلت بك لأخبرك أنني قادم إلى مصر غدا وكنت أود زيارتك الخميس القادم بعد غد إن كانت ظروفك تسمح. يرد خالد ويقول أهلا بك تشرفني في أي وقت وبالفعل حضر الشيخ عدنان في المعاد المناسب مع الحاج مجدي إلى منزل خالد استضافهم خالد في منزله وبعد تقديم واجب الضيافة خالد يقول خير يا شيخ عدنان ما الأمر الهام الذي أردت أن تحدثني فيه؟ يتكلم مجدي ويقول: قبل أن يخبرك الشيخ عدنان بما تريد، دعني أخبرك عنه أولاً. الشيخ عدنان صديق قديم مشترك بيني وبين والدك رحمه الله. تعرفنا عليه بالصدفة في أحد المؤتمرات الخاصة بالوزارة بينما نحن جالسون هناك. أخبر الشيخ عدنان والدك رحمه الله بأن هناك سحراً قد قام به أحدهم لإيذاء عمتك، وأخبره الشيخ بمكانه وبعض المعلومات المهمة التي تأكد منها والدك. بسهولة ثم توجه معنا الشيخ عدنان إلى منزلها وقام باستخراج سحر وأخرج خادم السحر من المنزل وأجبره على أن يدله من صنع السحر وتأكدنا من ذلك لاحقا الشيخ عدنان له خبرة قوية في هذا المجال تم المال خالد في جلسته فلم يكن يؤمن بمثل تلك الأمور أبدا وأعتقد أن كل من يعملون في مجال السحر ما هم إلا دجالين ومشعوذين. وأن كل ما يصدقهم ويؤمن بهم يحفر قبره وأنه يتعرض لعملية نصب خطيرة ستغرقه في ديون مالية عدنان لا يا ولدي أنا لست من هؤلاء النصابين والتجارين ارتبك خالد فجأة وتساءل كيف قرأ عدنان أفكاره وسمع حديثه إلى نفسه خالد العفو يا شيخ أنا لم أقول ذلك يرد عليه عدنان ويقول بالفعل أنت لم تقل ذلك كما أنني أعرف ظروفك المادية جيدا وأعلم أنك لا تملك شيئا من حضام الدنيا والسبب الذي جعلك تتعرض لتلك الظروف النفسية وتلك الظروف الزوجية وغيرها لذا أنا هنا لمساعدتك إكراما لصداقتي مع والدك رحمه الله يرد خالد ويقول مساعدتي في أي شيء يا شيخ عدنان يقول الشيخ عدنان سأخبرك يا والدي أثناء حضوري عزاء والدك وأثناء قراءة المقرأ عبر مكبرات الصوت كنت أستمع أصوات صراخ وعذاب عالية. صادرًا من بيتكم هذا يا ولدي خالد يستغرب ويقول ولكني لم اسمع شيء ولم يسمع احد من الحاضرين ابتسم الشيخ خالد والحاج مجدي معا واستمر عدنان في الكلام قائلا لم يكن ذلك الصراخ الذي يسمعه البشر ولكني ارسلت بعض من خدامي ليستطلع الامر فعادوا واخبروني باعجيب يستغرب خالد ويقول لم ارى اي اهد معك واي خادم تقصد انا لم افهم شيء من كلامك مجدي يقاطعهم ويقول يا خالد خدم الشيخ عدنان ليسوا من البشر انهم من الجن المسخرون لخدمته ويضيعون اوامره حرفيا دون نقاش يرد خالد ويقول وبماذا اخبرك خدمك يرد عدنان الكثير من الاشياء اخبروني عن السحر المخبا في وسادتك لكي يوقع الفتن بينك وبين زوجتك واخبرونا عن سبب المرض الذي اصاب والدتك وعلاجه الذي حار فيه الاطباء، واخبرونا عن السكان الذين يسكنون الدور الارضي من الجان، وذلك هو سبب اغلاق والدك للاستراحه منذ زمن طويل. خالد يرد مستغربا، كل ذلك في بيتي وانا لا اشعر؟ عدنان يقول: لم اكن ابدا لازعجك بكل ذلك يا بني، ولكني عالجت معظمه وانا في العزاء مباشره. وأعتقد أنك شعرت بذلك في معاملتك لزوجتك وصحة والدتك وزوال الألم الذي يصيبها باستمرار ولكنك ما زلت تشعر بالاختناق وضيق النفس كلما مررت بجانب الاستراحة في الطابق الأرضي خالد يقول نعم هذا صحيح عدنان يقول أما ما أخبرني به أحدهم كان شيء شديد أهمية لدرجة عودتي من المغرب خصيصا لهذا الأرض يرد خالد ويقول وما هو هذا الشيء أخبرني يرد شيخ عدنان ويقول انه قد وجد هاله كبيره من الطاقه صادره من اسفل، يستغرب خالد ويقول ما نوع هذه الطاقه؟ كهربيه ام ماذا؟ عدنان يضحك ويقول يا ولدي تلك الطاقه التي احدثك عنها هي طاقه فقط تصدر لاخفاء شيء ما على العيون، ولذلك استدعيت احد خدامي المتخصصين في البحث في باطن الارض وامرته باستكشاف ما يوجد بالاسفل، ولقد وجد مقبره فرعونيه قديمه لاحد كهنه امون وزوجاتهم، واخبرنا الخادم ان المقبره كبيره جدا حيث ظل يدور حولها وقت طويل ولكنه لم يستطع الدخول اليها، كما انه اخبرني انها ليست على بعد كبير من سطح الارض، ولكن بطريقتها الخاصه عرف انها مليئه بالمومياوات والكنوز الذهبيه وغيرها. خالد يرده ويقول: هل تعني ان وزاره الاثار سوف تاخذ منزلنا وتحوله الى متحف ما؟ هل اخبرت احدا بذلك يا شيخ عدنان؟ يقاطعه ميلي ويقول اي وزاره يا خالد واي متحف؟ هل تعرف قيمة الموجود في المقبرة إن تم بيعها بالطريقة الصحيحة هل تعرف كم يبلغ سمن جرام الزئبق الأحمر الذي يملأ أكفان تلك المومياوات وسعر المومياوات نفسها بخلاف سمن الذهب الذي يتحدث عنه الشيخ وتمن القطع الواحدة من التماثيل الموجودة في مقبرة كاهن فرعوني يضيف الشيخ عدنان قائلا إن قيمة محتويات تلك المقبرة تفوق ميزانية دولة صغيرة يستغرب خالد ألي هذه الدرجة ولكن اليس ذلك مخالفا للقوانين مجدي يقول اي قوانين يا خالد اليست الارض والبيت ملك لك ولاسرتك وكل ما تحتويه تلك الارض هو ملكك وليس ملك للدوله خالد ولكني لا املك المال الذي يغطي تكاليف التنقيب والحفر مجدي يقول ومن طلب منك مال يا خالد عدنان يرد المشتري سوف يتكفل بجميع التكاليف فلا تشغل بالك بالمال سنقوم باعمال الحفر دون ان يشعر احد من الجيران باي شيء وستخبر اسرتك بان هناك مياه جوفيه حدد المنزل واننا سنصلح ذلك وتؤكد عليهم عدم التحدث مع اي احد عن هذا الموضوع. خالد ولكن كيف سيتم الحفر دون ان يشعر احد من الجيران؟ يرد عدنان انا المسؤول عن ذلك ولا تشغل بالك باي شيء ولكن سيتم تقسيم الارباح من بيع المقبره على ثمانيه انصباء، اربعه منهم لي وثلاثه لك والسم الاخير للحاج مجدي. يرد خالد ويقول لماذا ستحصل انت على النصف؟ يرد مجدي ويقول لان الشيخ هو من سيدلنا على مكان المقبره وهو من سيتحمل مصاريف الرصد. خالد يستفسر وما ذلك الرصد؟ عدنان حراس المقبرة من الجن ولكن إذا أردت أن يحصل الحاج مجدي على السمن ونتقاسم أنا أنت الباقي ونتشارك في تلبية طلبات الرصد فأنا أوافق. رد خالد وقال: أوافق على ذلك نوعاً ما مبدئياً ولكن في اعتقادك كم ستبلغ قيمة المقبرة؟ عند بيعها لذلك المشتري. يرد الشيخ عدنان ويقول: في تقديري اقل قيمه لتلك المقبره هي 10 مليار دولار. توهم خالد وصرح بخياله لانه لم يستوعب ذلك الرقم ولم يفكر في اي شيء نهائي الا ان يسأل متى سنبدا الحفر؟ يرد الشيخ عدنان بعد ثلاث ايام، لكن هناك شروط حتى استطيع البدء، تلك الشروط اولا سنقيم ابتداء من الغد في الطابق الارضي سلاستنا بعد ان تحصل على اجازه من عملك. ثانيا ستقوم باخلاء البيت كله من اي مصاحف او اي ايات قرانيه او اي شيء يخص الدين. سلسا سيتم قطع الكهرباء كل ليله عن المنزل والا يسمح باضواء الا بضوء الشموع. رابعا كل ما سيطلبه الرصد مجاب دون ادنى نقاش. خامسا ستقوم بكل ما امرك به حتى لو بدا لك ما اطلبه كفرا. هل توافق على تلك الشروط يا ولدي؟ خالد نعم اوافق يا شيخ عدنان فانا مستعد للتضحيه بكل شيء. حتى لو بعت روحي للشيطان نفسه مقابل حصولي على المال لكي استرد حياتي التي ضاعت مني في غمضه عين. الشيخ عدنان يقول: فلنقسم على ذلك ونوقع عقدا. اخرج الشيخ من طيات ملابسه ورقه صفراء مطويه، فردها لتظهر كلمات بلغه غريبه مليئه بالرسوم، ثم اخرج الشيخ سكينا من يده وجرح جرحا صغيرا واسكب قطره من الدماء على الجزء السفلي من الصحيفه، وكذلك فعل الحاج مجدي. ثم اخذ عدنان بيد خالد وجرح اصبعه وسكب قطرا من دمه على تلك الصحيفه، وانصرف ضيوف الشيطان على وعد باللقاء في الغد. تخرج والده خالد من غرفتها وهي تساله: هل انصرف الضيوف؟ خالد يرد: نعم يا امي. تقول امه: لقد سمعت صوت الحاج مجدي ولكن من الشخص الاخر؟ يرد خالد: انه صديق قديم لوالدي يسمى الشيخ عدنان، وانتفضت الام وكانه ضربها رعد حين سمعت ذلك الاسم. وقالت ماذا يريد ذلك الرجل لا يأتي من وراءه خير أبدا يرد خالد لا شيء يا أمي ولكني دعوته للبقاء عدة أيام في الاستراحة في الدور الأرضي، وسوف يأتي ابتداء من الغد ترد أمه ولكن يا ولدي أنت تعرف لقد منع أبوك أن تستخدم هذه الغرفة نهائي يقول لا تشغلي بالك يا أمي سيبقون في الأسفل وسوف نعيد إغلاقهم فيما بعد الأم ترد وتقول احترس يا بني من هؤلاء فقد كان أبوه يبغضهم بغضا شديدا يرد ويقول لا تخاف يا أمه سأكون بخير وقضى حديثهما صرخة رعب صادرة من الدور العلوي زاوية خالد وابنته ترى ما الذي حدث ذلك ما سنعرفه في الجزء القادم وكما هي تحريطي لكم دائما محمد الجهري استمتعوا بليلة مرعبة